Настоятель храму отець Володимир Наглій розповідає, святотроїцький монастир у Сатанові, від якого зараз залишились кам'яні мури і на території якого знаходиться церква, було засновано в X столітті. Перші монахи-відлюдники прийшли сюди, аби молитися в печерах. Прийшли брати з Греції, котрі переписали книги, дали закони, устави церкви, як служити, як молитися, як церква повинна розвиватися, як повинен жити монастир. На території монастиря, який за часів існування був і уніатським, і православним, було кілька церков, які до наших часів не збереглися. Святотроїцький храм датується 16-17 століттям. Будували його в кілька етапів, розповідає священник. Будувався в декілька етапів, тому що його і руйнували, і були тут якісь досить, постійно такі ліхаліття і неспокійні часи тому монастир його високим не будували, він був набагато нижчий. Потім згорів дах, ну, якесь таке свідчення, що чи підпалили, чи молня вдарила, грім підпалив дах і він згорів. Тому підняли стіни, підняли це все склепіння От, і зробили так сказати, такий великий собор. За радянських часів територія монастиря і храм зі старовинним розписом занепадають. Будівлю місцева влада використовує для потреб колгоспу. У 1985 році храм віддають релігійній громаді. Кілька років місцеві приводять занедбане приміщення до ладу. Він був по вікнах засипаний землею чи мусором, не знаю, таке. Хода в церкву не було, може, через вікна заходили. В 90-х роках храм розписують. Так тут з'являється ікона хрещення Київської Русі, частина якої – зображення страшного суду і грішників, які потрапляють в пекло. Отець Володимир каже, радянських політичних діячів в пеклі вирішили зобразити, бо в ХХ столітті вони були гонителями християнства. Хотіли цим відобразити, що були часи. Часи які? Часи Леніна, Сталіна, які прийшли. Під зіркою сказали: нам хреста не треба, хрест це нічого не означає. Сам монастир належить до української православної церкви, яка до недавніх пір була структурою московського патріархату. На запитання, чи буде в майбутньому тут зображений сучасний російський диктатор Путін, що напав на Україну і обстрілює православні церкви, зокрема Святогірську Лавру, настоятель храму відповідає: я думаю, що місце там же. Не знаю, чи тут, але його місце точно в пеклі, і горить він огнемся синього пламені і такі, вічного. Вони повинні це знати і бачити, і розуміти, що їх не спасе ні, будівництво храмів у себе, на, десь там в країні. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.